بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الزملاء آه الأعزاء الضيوف اولا آه كل واحد الدكتور يوسف النص والدكتور محمد شرهان آه اخوة اعزاء فاضل من ابطال آه التحرير ان صح التعبير الاخوة والاخوات ابطال مستشفى الاعدام بصفة خاصة الزملاء آه آه يعني هم اخوة واخوات وصلنا لمرحله نقول ابناء وبنات كذلك في نفس الوقت. يسعدني حقيقه ان اليوم اوقف بينكم مو لاستحضار هذه الذكرى الاليمه ولكن لان نحاول من خلالها نصنع منصه. هذه المنصه للتواصل مع الاجيال ولتوثيق خبرات كانت متوهجه وتحت عنوان الخدمات الصحيه ضمن الكوارث اللي نعيشها اليوم احنا نتكلم اثنين ثمانية اللي هو كان بداية الغزو ولكل منا قصة لكن دعونا نتذكر ان في المستقبل القريب او في الماضي القريب احنا قدرنا ان نعيش يمكن خمسة او ست معارك او حروب من حوالينا عشنا ثلاث حروب في العراق الحرب العراقية الايرانية ثمان سنوات وحاشنا فيها صواريخ انا شخصيا كنت شاهد عيان عليها في سوق شرق أو حتى في شعيبة كذلك حرب احتلال وتحرير الكويت وحرب إسقاط صدام تالي واحتلال العراق لا شك أن هذه حروب لكن ليست الوحيدة عاصرنا كذلك الآن حرب في سوريا وأخرى في اليمن وثالثة في ليبيا وكذلك الحرب الأهلية اللبنانية عندما يتكلم عن هذه الحروب فاحنا نتكلم عن تحديات الفريق الطبي يجب أن يعيشه بذاكرتنا كذلك تسلحة الدمار الشامل عندما كان هناك تهديد بالسلاح البيولوجي والحديث عن الأنثراكس ثم حديث عن السلاح الكيماوي والحديث عن السارين ثم حديث عن احتمالات ضرب وشهر والجوانب النووية فبالتالي قدرنا في وزارة الصحة أن نعيش كل هذه التحديات وفي سياق الحرب أذكر أن عندما نتكلم عن تحرير الكويت في الكويت سجلت أسوأ كارثة بيئية من صنع الإنسان وهي حرائق النفط وهذه كان لها تبعات صحية أيضاً في هذا الجانب لكن أتذكر في لبنان كان هناك مذابح صبرة وشيطيلة والصحف الكويتية بالذات أتذكر يعني بوستر كبير كان يوزع في ضحايا المذبحه ويقول حتى العنوان حتى لا ننسى حتى لا نغفر دارت الايام واستجدت مثل كل الحروب اكو اسماء ورموز تختفي ويطلع غيرها احنا في الكويت الايام اثبتت ان إحنا قد لا ننسى لكن تجاوزنا مرحله الغفران احنا اليوم لما نقول حتى لا ننسى في نفس الوقت نقول حتى لا نفرط بحب الكويت حتى لا ننسى عطاءات الكويت حتى نجدد العهد والولاء على العطاء من أجل الكويت وحتى نثبت أن المهنة الطبية لها قدسية وهي عطاء قبل أن تفكر بالأخذ منها ومن حوالينا كثير رموز على هذا المثال عندما نتكلم عن الخدمات الصحية تحت النار احنا نتكلم عن اداره صحيه، نتكلم عن طوارئ، نتكلم عن ادويه، نتكلم عن قصص عن رخص الانسان، عن اتذكر يعني ما انسى صديقنا واخونا الله يرحمه دكتور هشام العبيدان شفته وقعدنا نسولف عن شجون الـ الـ الـ الاحتلال عقب ثلاثة ايام جانا يعني خبر انه تم اعدامه بعد اخذه من بيت عائلته. الحرب قبيحه لكن ما يمكن أن ننسى أن كان لنا قيادة حكيمة اختارت السلام وبالتالي لما تصدرت الأوامر بانسحاب الجيش الكويتي شعرنا بقيمتها عند التحرير لما كان خيارنا أن نمشي ونحفظ الكويت في أمواج متلاطمة ونجحنا في هذا الشيء بل من المفارقات أن الكويت خلال الفترة الماضية أصبحت بلد للإنسانية وبلد للسلام وهذا خيارنا وليس إفراط ونذكر كذلك كيف أن الكويت إلى الآن لا زالت تدعم البلدان المجاورة أذكر وشرفت أن أكون ضمن أول حملة إغاثة دخلت العراق في البصرة ودينا لهم غذاء ودواء وكذا وكنا ضمن أول حملة انزلت في مطار بغداد بالتغذية تحت ازيز الطائرات والرصاص وكنا في خطر لكن كانت الرساله ان احنا مع الشعب مع السلام مع الامن الذي نريد عندما نتذكر العدان، العدان كان احد القلاع الصحيه استقبلنا الفوج الاول من الضحايا وظلينا نعالج ونوصل نعرف كثير من مرضى الامراض المزمنه بسبب انعدام الامن والخوف ما عادوا يراجعون المستشفيات للحصول على الادويه فكان جزء من تحدينا نوصل الادويه لهم في كل مكان انا اليوم ارحب بصفه خاصه بالجمعيات الطبيه المهنيه الجمعيه الطبيه الكويتيه الصيدلانيه التمريض والاسنان ويسعدنا حقيقه انه تكون هذه ذروه من الاعتزاز بالمهنه الاعتزاز بالابطال الاعتزاز بكل ما ممكن ان نضع فيه ما يثبت انه لا صوت فوق صوت الكويت ولا ولا احد فوق الوطن. هذه حقيقه المدخل اللي نريد من خلاله ان يكون هناك تواصل مع الاجيال، لان احنا اليوم يوم بدينا كان عندنا كليه طب، اليوم عندنا مركز علوم طبيه. كل سنه هناك حوالي 600 طالب وطالبه. لا نريد ان ندرسهم طب الكوارث من برا. ولا خطط التعامل مع الطوارئ من برا، عندنا ثروه تراكميه من قدره على التخطيط، القياده، الرياده، التوزيع، العداله، المساواه، عدم التفريق بين البشر لان احنا اطباء وهذه مهنه ساميه، وعندما اتكلم عن اطباء اتكلم عن كل العلوم الطبيه، عندنا اليوم كليه طب اسنان، صيدله، علوم طبية كلية طب المجتمع بالإضافة إلى الطب البشري هؤلاء حقيقة هم مصانع ما أقول مصانع الرجال وحدهم ولكن مصانع الكوادر المؤهلة التي ننظر لها أنها تتدفق في شريان الوطن وتصنع فرقا لصالح جودة الحياة فلا يوجد تنمية للأوطان دون صحة الإنسان